Kæru Pyrrætar, ég heiti Elín Ír og ég býð mig fram í prófkýri Pyrræta til sveirisvunarkostninga í Hafnarfirði. Ég er nú verandi formaður Pyrræta í Hafnarfirði, satt þarháður í Framkvöndarháði Pyrræta og hefur verið í, í gráþrúðustarfi Pyrræta sem að ég er til að hafi gefið mér góðu þekking og reynslu til þess að taka starfið áfram. Hvað hef ég fram að bjóða sem frambjóðandi? Fyrst og fremst að vera fulltrúi grunnstefnun okkar og Pyrrata og ástæðan fyrir því ég segi það er að Íbúalíðræði sem er mikk mál sem ég brenn fyrir sveiturþurnarmálum og grunnstefna Pyrrata haldast fast í hendur. Ástæðan fyrir því að Íbúalíðræði er mikilvægt er það að valdið á að fara til kjósenda. Fulltrúar hvað sem eru eða andra, eiga hlust á kjósendur. Það er til ég að píratar eru sterkust í að færa valdur til kjósenda. Við eigum að ráða því í hvernig samfélagi við búum í. Við eigum að ráða því hvernig skólarnir eru í kringum börnin okkar. Við eigum að ráða því hvar og hvernig við viljum búa. og Þetta hefst með íbúalíðræði. Íbúalíðræði er vannmetið verkfæri kjósenda og píratar sem vilja hugsa til framtíðar sem eru óhræddir við að hrista þippi kerfinu og taka til í kerfinu geta fært þetta vald til kjósenda ég vil taka þátt í því að efla íboðlíræði ég vil taka þátt í því að bæra valdið til kjósenda og þess vegna bið ég mig fram Fyrir Pira, da í hopna fyrir til svættetjurna kostninga. Tak, Fyrir.